السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في عرض جديد من عروض نمشي دوت كوم موقع نمشي هو موقع شهير جدا ومنتشر في السعودية والإمارات وقطر وعمان والبحرين والكويت ودول تانية عديدة موقع متخصص في كل ما يخص الفاشن من أول الكيدز لحد الرجال والسيدات تعال نشوف إزاي هنقدر ناخد خصم رهيب جدا من الموقع وناخد الشحنة كمان مجانا يلا بينا يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم ده كده الموقع انا اخترت الدولة اللي انا عايزها من فوق اخترت مثلا السعودية المملكة العربية السعودية انا موجود عليها دلوقتي وقدر استخدم اللغة كمان ان كنت عايزه بالعربي ولا بالانجلش زي ما يعجبك اللي عجبك إحنا هنستخدمه بالعربي هقول مثلا هات لي على الأحزان وأديتس مثلا أوريجينال مثلا فبيقول ده حذاء مثلا ب تلتمية وعشرين ريال وعلي خصم أربعين في الميه إحنا هنعبده بخصم تاني إضافي على القسم اللي هو مدهوني اختار المقاس بتاعك انا هختار معاسي. طبع اضافة المنتج لعربة التسوق هدخل على عربة التسوق هتأكد منه طالما طيب المنتج هو اعلى من 200 ريال فانت بتاخد الشحن مجاني دي اول معلومة لك. اكتر من 200 ريال انت بتاخد الشحن مجاني طيب. انا لسه مخدش الخصم بتاعي. هقول متابعة الدفع الامن. تمام. بيقول لو انت معك قسيمه ممكن تحطها لي هنا او كوبون عشان نديك الخصم. سجلوا معي الكود ده. هو اوك ستة وعشرين. اوكي اتنين ستة. بس كده بس كده. قولوا استخدم الكوبون وتفرج على المجموع هيكون كم. بالظبط تم خصم عشرة في المية فاذا انت تدفع فقط متين خمسة وتسعين. يعني إحنا خدنا الحذاء ده بخصم أزيد من خمسة وخمسين في المية من ساعة. تمام كده خلاص هملأ البيانات بتاعتي وأطلب الأوردر بتاعي هيجيلي بالرقم ده ميتين خمسة وتسعين ريال شامل مصاريف الشحن بعد خمسمية ستة وأربعين ريال كده إحنا خلصنا لو عجبكم الشرح بتاعنا للكوبون متنسوش تعملولنا لايك وشير وسبسكرايب شكرا ليكم ونلقاكم في كوبون خاص من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته